اعوذ میل سبھی سبھی دن ری عجکمتی وی ابھی او oh, yes, no. yes, اللہ رب العظم کی کائنات میں سب سے زیادہ مقام امبیائی رام کا ہے اور مختلف امبیائی کے کا مختلف مقامات پر اللہ رب العزم نے شان اور ان کی عظمت اور خبص کا تذکرہ کیا ہے دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے سارے بعد میں سب سے اونچا مقام امبیا کا زیادہ مقام ہے اور سب سے بڑھ کر سب سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب سر تسجود ہوتے ہیں اور اللہ رب العظم کی پرمبرداری کرتے ہیں اور اللہ رب العظم کے آڈر کے کو مقام کی ایک حاصل ہے شریعت میں جو واقعہ نبیوں سے, ہاں سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کا مقام بیان کیا جانتا ہے. فنان نے ایسے کر دیا فن ایسے پٹائی کر دیر نقیر کو حضرت نے میں پکڑ لیا ایسے کر دیا ویسے کر دیا یہ ساری شوبدہ بازیاں ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب اسلام کو اسلام سے ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ تصویر کرنے والے نہ ہوتے اگر وہ اللہ رب العزم کی عادت نہ کرتے تو وہ اسی حال میں مچھلی کے پیٹ میں رہتے کا پیٹ ہی ان کے لیے قبر بن جاتا حرسلط کے کے کر رہے ہیں تو نبی وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی عابد ہوتے ہیں معبود صرف سے نہ ہوتی تصویر کرتے ٹہرے رہتے جب انہوں نے اللہ رجوع کیا اپنی غلطی کا احساس ہوا اللہ رب العزت نے مچھلی کو گپت کیا کہ انہوں نے اس کے باہر نکال دیا چڑیل میدان میں بحبہ سلیم جب بھی وہ بیمار تھی فائدے کے لیے تھا تو پھر اللہ رب العزت نے پر اپنا وزن فرمایا کیوں جو اللہ رب اللہ کا ہو جائے اللہ چلتا ہے حضرت عبداللہ <سؤال> بن عباس فرماتے میں چھوٹا سا بچ گا تھا سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا آپ نصیتیں فرمائیں اس میں یہ ایم تھی کہ اللہ کی فاضل کرنا تیری فاضل فرمائے گا یعنی اللہ کو یاد کر اللہ کے ذکر کارت اللہ تیری فاضل فرمائے گا حضرت عبداللہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ رب اسلام کی فاضل فرمائے وارسل ناؤں اور ہم نے بیجا اس کو اداعیاتی الف ایک لاکھ کی کرم او یزیدون یا زیادہ ہوں گے اللہ رب کو سب علم ہے یعنی دیکھنے والوں کی نظمیں ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے اتنی یعنی کہ ان کی تعداد تھی جن کی طرف حضرت کو بھیجا گیا تھا اللہ